Voi. Tänään on ihan pakko puhua muutama sana saavutettavuusdirektiivistä. Meillä on vuodelta 2019 laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta, jonka pohjalta sitten saavutettavuusdirektiivi on toiveen ja ihan lähitulevaisuudessa on päivä jolloin siirtymäaika tämän saavutettavuuden osalta kuluu umpeen. Ja se tarkoittaa sitten myöskin oppilaitosmaailmassa tietynlaisia asioita. Korkeakouluissa, julkishallinnon organisaatioissa, muissa vastaavissa. Te tiedätte, keitä tämä koskee. Eli puhetta tämän ympärillä on paljon ja mitä sitten sen osalta pitää tehdä. Tänään keskityn näihin video- ja äänitiedostoihin, joita itsekin olen vuosien varain paljon tuottanut. Että miten saavutettavuusdirektiivi nyt sitten näihin vaikuttaa. Lisää hyvää selkokielistä tekstiä ja selostusta löytyy esimerkiksi saavutettavasti.fi-sivustolta, saavutettavuusdirektiivi.fi tai sitten valtioministeriön saavutettavuusdirektiivi-sivulta. Googlaamalla löytää aika nopeasti tähän nämä perusteet, että miten tämä sitten vaikka meihin vaikuttaa. Videoiden saavutettavuus 23.9.2020 jälkeen julkaistuissa videoissa tarkoittaa käytännössä sitä, että videot pitää olla tekstitettyjä. Ne pitää olla tekstitettyjä sillä kielellä, millä videolla puhutaan. Ja sen tekstittämisen tavan voi ihan itse valita. Mulla on lopussa pari esimerkkiä, miten sitä itse teen ja mitkä on siinä hyväksi havaitut työvälineet. Videot pitää saattaa saavutettavaa muotoa 14 vuorokauden kuluessa julkaisusta. Itse tein aina niin, että tekstitän ne jo ennen sitä julkaisua valmiiksi, niin kaikki on kohdalla. Ei koske live-tallenteita eikä live-tilanteissa tehtyjä nauhoitteita, joka ehkä tietysti korkeakoulupuolella on ainakin merkittävä tieto. Me voidaan tehdä pitkiä nauhoja, pitkiä luentotallenteja ja niiden tekstittäminen olisi käytännössä aika lailla mahdotonta. Lisäksi opetuspuolella poikkeuksen muodostaa sellainen tilapäisluontoinen sisältö, eli jos tehdään opetuksen osana videopätkejä, ja käytetään sillä toteutuksella, ei tarvitse tekstittää. Suurin ehkä huomioitava asia on siinä pysyväisluontoisuudessa. Eli jos se video on tarkoitettu elämään, olemaan vuodesta toisen toteutuksella mukana, niin silloin sitten tehdään saavutettavan muoto. Joo, ja tekstitetään se ääni sellaisenaan, kun se sieltä kuuluu. Paitsi silloin, kun video on merkitty mediavastineeksi jollekin tekstille, joka kertoo sen asian, ja video on vain täydentävää sisältöä. Silloin ei tarvitse tekstittää. Ihan oleellista se tekstittäminen on henkilöille, joilla on kuulovamma tai kuulon alenema, mutta siitä ei varmastikaan ole haittaa kenellekään. Eli jos on oppimiseen liittyviä haasteita, on kieleen liittyviä haasteita, niin se teksti kyllä selkeyttää sitä kokonaisuutta huomattavasti. Voi olla, että videon äänenlaatu on heikko, voi olla, että tausta hälinää, on niin voimakasta, että sitä ääntä ei kunnolla kuule. Silloin tekstitys ihan varmasti auttaa. Tai sitten niin, että ei ole kuulokkeita ja haluaa jossain julkisissa paikoissa esimerkiksi katsoa, niin tekstillä selviää sitten aika pitkälle kyllä, vaikka sitä ääntä ei kuulekaan. Näen tässä kyllä sen lisäksi, että näen paljon työtä, niin näen sitten myöskin paljon hyvää, kun vaan opitaan ja otetaan käyttöön myöskin nämä tekstityksen työvälineet. Ja saavutettavuusdirektiin mukaan on hyvä sinne tallenteeseen tekstittää myöskin sellaiset asiat, jotka ei ole puhuttuja, mutta ehkä merkittävästi vaikuttavat sen, sen tilanteen kulkuun. Esimerkiksi jos oveen koputetaan tai ä, puhelin soi tai tapahtuu jotain sellaista, mitä ei sitten tekstiksi voi laittaa, niin myöskin sellaiset sinne tallenteeseen merkitä. Sen lisäksi, että koskee videotiedostoja, niin koskee myöskin äänitiedostoja, audiotiedostoja, podcasteja. Eli niissä pitää olla tekstivastine, joka on tarjottu sitten luettavaksi. Eli tästä on myöskin hyvä olla tietoinen. Et ei muuta kuin hommi. Tässä sitten pari esimerkkiä siitä, että et miten mä tätä tekstitystä hoitelen. Siihen on oikeastaan kaksi niin hyvää ratkaisua. Oikotietä onnoen ei anna kumpikaan, eli tehtävä on ja kirjoitettava on. Suomen kieli on haastava näitten Ylikansallisten sovellustenkin osata, että suomen kieli on vaikeasti tunnistettavaa. Varmaan siihenkin lähiaikoina saadaan jotain koneellista apua. Eli videon voi tekstittää suoraan editointiohjelmissa. Erittäin kätevää. Tämä ohjelma Camtasia, mitä mä käytän, niin luuppaa sitä ääntä mulle niin kauan, että mä saan sen kirjoitettua. Jonka jälkeen voi sitten siirtyä, että no niin, seuraava lause, seuraava virke, seuraava kohta. Mun ei tarvitse kelata ees taas, vaan se luuppaa, luuppaa, luuppaa niin kauan, että mä oon sen siihen valmiiksi. Sitten kun teen tästä videota, niin mulle syntyy kaksi eri tiedostoa sieltä tulee videotiedosto, mp4 ja sitten sieltä tulee tekstifaili. Tarvii ne molemmat siinä kohdassa, kun mä vien tätä Youtubeen tai jonnekin jakelukanavaan, mistä sitten sitä halukaan jakaa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun vien Youtubeen, niin sinne viedään ensin se videotiedosto, jonka jälkeen siihen liitetään se liitteroitu editointiohjelmassa tehty tekstitiedosto. Silloin ajotukset menee suoraan kohdalleen. Niitä voi toki siellä sitten vielä muuttaa, mutta se on ihan sellaista viimeistelytyötä enää sitten, mitä tällä puolella yleensä tarvii tehdä. Toinen vaihtoehto on se, että jos editointiohjelmassa ei ole tekstitystyökalua mukana, niin sen voi toki sen videon MP4 sen tuoda sinne YouTubeen suoraan. Ja sitten sillä YouTubeen omalla litterointityökalulla lause kerrallaan ajoittaa ja lisätä sinne tekstiin. Ja olen aika paljon näitä videoita tässä viime aikoina tekstittänyt. Mun arvio on se, että suunnilleen viisi minuuttia sitä videota saa tekstitettyä tunnin aikana. Voi olla, että joskus menee neljä ja puoli minuuttia, joskus viisi ja puoli tai jopa kuusi minuuttia, mutta työlästä ja hidasta hommaa, että se kannattaa ottaa huomioon. Ei muuta kuin tsempit kaikille videoiden tekstittäjille. Älkää luovottako, älkää lopettako videon tekemistä. Se on silti mahtava työkalu, kunhan saadaan vaan taas uudet nämä työvälineet haltuun ja opitaan tekemään tätä koko ajan nopeammin. Ei muuta, työn iloa sullekin. Moi!